تكفوا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر آذرة وذر أخرى إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَلِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذِرْ وازرة وزر أُخْرَى ثُم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 قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار امن هو خالت اناء الليل فاددا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه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 قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل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 ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ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 من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم ترى أن الله أنزل من السماء يخرج ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْطَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولا أَفَمَن يَتَّقِي بِوَلِيِّ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۖ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 إلا أن يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنْ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 قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ما في السماوات وما في الأرض قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من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 ما كسروا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضرا دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما اوتيتم على علم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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كفروا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن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 بالله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين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 ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السرور هم يحزنون الله خالف كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مخاليل السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولاد خاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لَئِن أَشْرَكْتَ ليحبطن وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاثِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نطق فيه أخرى فإذا هم قيامين وَجِئَ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَدِينُ آمَنَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ أَمْرُهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ومفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وَسِيِّقَ الذين كفروا إلى جهنم زمران حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم قلبنتها جاء منكم وقال لهم فلتنتها الم ياتكم رسل منكم يسلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادْخُلُوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئف مثوى المتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمرا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبَوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا